Чимось нагадує шлях збірної Аргентини, той шлях 86 го року з Марадоною. Тоді ж також фактично всю команду витягнув Марадон один до Індієго. Він тоді, от як зараз у 2014-го Месі, адже фактично всі вирішальні м'ячі він забуває. Все, всі вирішальні і ну, він тягне за собою цю команду. І команда так само, як і в 86 му грає на Месі. Я зараз, якби, принаймні, я спостерігаю, що в плані командному Аргентина так, вона така динамічна, швидкісна, достатньо силова команда, але от в плані індивідуальностей все одно от Месі, коли в команди не виходить, то він тоді все вже бере в свої руки і от намагається, як той Марадон на 86-му, витягувати. На мій погляд, це таки є невеличка маленька перевага чисто у моральному, психологічному плані у Голландії. Чому? Тому що а вони нарешті виграли ось цю серію пенальті. У них є от сильний дуже тренер Луї Вангал, який це вже демонструє, і про що ми навіть на початку говорили перед чемпіонатом. І от він це доводить. І ось Вангал він чимось навіть трошки схожий з Львом. Вони різні, абсолютно різні. Але вони схожі тим, що у них є одна віра, і команда повністю їм підчиняється. Мені здається, от так я десь навіть в душі буду за Голландію суб'єктивно, тому що мені ця команда імпонує, і вона ще жодного разу не була чемпіоном. Дуже багато українців за Голландію боліває. І якось дуже ми так злилися із ними, після того, як вони ще і вболівальники на Євро приїжджали, в Харкові були. Нехай вони там і не вдало виступили. Так склалося. Але це команда, яка жодного разу не була чемпіоном світу. Вона вже мала скільки шансів. Ну, насправді, якщо взяти для будь-яку там іншу збірну, які в фінали виходили, то насправді три рази вийти у фінал і жодного разу не виграти, то такого ще жодного разу не було. спортивне відео.